Jawab yang mengharuskan kita Boleh melakukan solat jama' khasar Maknanya contoh kalau kita daripada sini Kita nak pergi kuala rumpu Daripada kita sini, <tuh>. jauh kita sini Kita nak pergi kuala rumpu Habis berkaji, kita nak ambil pergi kuala rumpu kita, kita, kita nak pergi makan ceri Boleh tak kita buat solat jama' khasar Maknanya, macam contoh kita duduk di sini Kita barang di sini Kita nak kita sampai dekat kertas si pangkat tu Semakin orang azan sembahyang Masa waktu zuhur. Waktu waktu zuhur. Boleh dak kita buat nyamak asar? Lah. Boleh dak? Boleh dak lagi? Boleh daklah? Bukan kat sini pun kita dekat daripada korak sini, kita keluar ni sembahyang tak elok masjid batu masjid papan batu tidak lagi. Malilah. Maknanya dia kena keluar daripada kareh. Kita kena keluar daripada tanah ni kita dah Nah, kalau macam tuan-tuan yang dihubungi kurang semak, tuan-tuan yang dihubungi kurang semak okay. Maksudnya, elok dan sampai dekat kawasan sini, orang azal Kita jumpa semayang tu, semayang, semayang di sini, masuk di sini Kita semayang berlipah, dah dia buat pasal, dah siap lah Sebab kita semayang berlipah, kita semayang berlipah, kita semayang berlipah Dan kita lihat, tak lagi, aku dah dia buat pula pulau pulibah, ni, solat, pasal Habis bagi salam, terus kita makin, tak boleh iklimah pun tidak boleh ikut teman-tidak boleh lah. Tak boleh lah. Tak bayang-bayang. Tak bayang-bayang. Bayang masyarakat pulak. Dihimpunkan dalam waktu Zoroh. Ini. Empat jadi dua. Tiga jadi satu setukah pulak lagi. Tapi, kita tak kena tiga. Tiga setukah lebat. Dia kenapa lah. Kalau semua jadi satu. Haa. Nampaknya lemak. Dia dah lemak. dan apabila dengan ushab ya ada ditekankan kita melakukan solat jamak qasar. Ya jamak ni pula ada dua, jamak takdim dan jamak ta'khir. Takdim jamak yang diawalkan pada waktunya yang takdir kita meluahkan. Contoh waktu asar-asuh ni kita bila azan dah kita masuk ke kita sembahyang. Kita sembahyang waktu zuhur dengan asar. Kita himpun waktu asar dalam waktu zuhur. Itu dinamakan Syamaq, akhid Kita impun Kita supaya waktu itu Waktu itu Cuma kita pinjam waktu itu Untuk kita solat Asal Faham tak? Okay. Contoh kalau kita Kita jalan perjalanan atai hewi Atai hewi nak pergi banyak Harian hajur lagi ni Lampak ni 60 km kau ada harian hajur Contoh lah kan Lampak harian haji Jalan lagi pun banyak Kita buka ini, tengok orang ada hajalah kita masuk atal, bakfuzuhar ok, kenapa kita bawa dalam niat-tik-tik kita takde nak lalu kita banyuk sampai dah kita tengok eh, pasal aku tak boleh ni kita dalam ni semayang, nak ngasihkan bayar rohok ni kita niat, aku niat niat jamok semayang rohok aku ni, aku niat niat sembahyang dalam pentuasan faham tak? Jadi dinamakan jamok, jamok tak eh nah, dah jamak takhir maknanya kita semayang zuhur dalam waktu asar okey jamak takhir ni kita nak buat zohor dulu boleh nak buat asar dulu boleh tak masalah semuanya dalam waktu kita solat jamak takdim yang hak awal ni kalau waktu tu waktu zuhur kita tak lepak kita kena buat zohor baru boleh kita wasak faham tak ha, dia ni kan illa dia nak <coughs> kita kena faham mana ha, kalau saya ikut sepah kali roh asar maghrib isya abang ada lemak bagi pendapat nyok. Dia mau tak tegah dan muda nak muda lagi. Ah dah tak boleh, itu tak boleh.